Укритие! Укритие! Заходи сюда, сзади, сзади Смотрите, что я делаю Краєв? Ще вдома Я Ще Є контакт Коли готові ви стріляєте І вони вбігають Ой. А! Ми сюдою ходили. Де нам займати козвит? Діма, давай, давай, давай. Зам'яма. Так, у меня четыре, пять магазинов осталось. Я готов. Давай, давай. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, I <laughs>